Англійська для особливих батьків таку назву отримав проєкт обласного благодійного фонду Доброта та довіра Валентина Ткаченко. Третій рік поспіль він об'єднує батьків, які мають дітей з інвалідністю. Це не просто якийсь курс, це повноцінне вивчення англійської мови до першого ступеня. Тобто після цих занять вони зможуть отримати практичні знання та застосувати їх, наприклад, у роботі. Хтось може допомагати дітям у вивченні іноземної мови, а хтось просто, аби спілкуватись з іншими батьками. Бо ж тут ті, хто виховують дітей з інвалідністю, а їм також треба розвиток, не стояти на місці. Ірина Черненко записалася на заняття з англійської мови, аби допомогти вивчати іноземну мову своїм дітям. Їх у жінки двоє. Старша донька має інвалідність, потребує постійної уваги. Жінка говорить, такі заняття допомагають більше спілкуватися з іншими батьками та відволікатись від домашніх проблем. «Знання. Я сюди прийшла за знаннями. Хочу знати англійську, хочу допомагати дітям розвиватись, спілкуватися з іншими батьками, такими ж як я». Заняття триватимуть двічі на тиждень по годині. Підручниками та зошитами забезпечує обласний благодійний фонд «Доброта та довіра». Враховуючи те, що мами приходять взагалі без будь-яких знань або знання, які ще були десь у школі або ну десь максимум рівень інституту, та то це спочатку так. Ми повторюємо алфавіт, ми повторюємо і букви цифри повторюємо, і потім вже наростаючим підсумком починаємо читати, складати речення, починаємо самі розмовляти між собою. Майже з другого заняття ми вже між собою практикуємо розмовну англійську в діалог. По завершенню занять усім мають видати сертифікати про вивчення англійської мови. Ольга Руда, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.